إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبديكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ولم فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبِتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ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 الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل البشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل ويتخلوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبقت أعمالهم هل يجزون إلا وكانوا يعملون الله واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له وكانوا الدكتور ولما راتب في أي ربان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي عجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه قال بل ام ان القوم استضعفوني وكان ومَيُؤْمِنُ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغير